За порогом біля мати виглядає дитину. І стоїть вона сивенька, і не усю ненько. Боже Бо вже виросла дитина, вже не біля тілу. Прогодають життя до сама само хоче хоч потрішку, Боже бо вже виросла. Я доріжку сама хоче хоч потрішку. Не кричи на мене, мамо, я й сам того. ти одна. ти одна. Буде в мене смутку трішки, Буде щастя на доріжку, Бо, матусю, мене ти одна. Ти згадай своє дитинство, Світ для тебе був, мов королівство. Зрозуміла, в чому щастя що син Настя, а стыжину выбрала сама. Хай летять, спливають роки, вже дитинство дитинства стихлих кроки. Все ж вернусь до свого тину, тебе, мамо, не покину, бо матусю мене ти одна. Ти одна. У мене ти одна Бо матуші у мене ти одна